Hai Assalamualaikum Ada di sini yang berminat menjadi YouTube Creator kan channel ini sebagai senarai yang perlu ada dalam projek YouTube Saya munil di sini dengan siri tip dan trik untuk bakal pemula YouTube Content Creator Dalam siri ini, saya akan terangkan apa yang perlu dilakukan untuk para pemula Content Creator Jika anda ingin mencuba menjadi Content Creator anda wajib subscribe, anda wajib subscribe untuk mendapatkan rahsia-rahsia utama di dalam setiap video-video saya. Tonton video ini dan saya akan tunjukkan cara untuk memulakan dengan betul